siguranță, după săptămâna asta petrecută la școala de vară, nu o să subestimez puterea comunităților din online. E o chestie pe care vreau să o pun în aplicare. În plus, cred că cu toții nu o să uităm de puterea lui depinde și de răspunsurile date folosind depinde la început. Pentru că se aplică în multe, multe contexte, așa cum am văzut, la fiecare speaker. Cred că e o idee foarte bună. Combin uh, utilul cu plăcutul, să zicem. Într-o săptămână ai parte și de oameni noi și creativi și foarte, foarte frumoși. Pe lângă asta ai parte de multe informații și pleci acasă cu un checklist. Cu siguranță fiecare avem unul după această săptămână. Și la anul, dacă lucrurile se mișcă în aceeași direcție, ne vedem și la, la școala de vară.